Kwenye siku ya sita muumba aongea na kila aina ya kiumbe hai ya kilini mwake chajitokeza, kimoja baada ya kingine bila kuchoka kazi ya muumba ya kuumba viumbe vyote ilikuwa imeendelea kwa siku tano na punde tu baada ya hapo ndipo Muumba alipokaribisha siku sita ya uumbaji wake wa viumbe vyote. Siku hii ilikuwa mwanzo mwingine mpya na siku nyingine isiyo ya kawaida. Nini basi kilikuwa mpango wa Muumba mkesha wa siku hii mpya? Ni viumbe vipi vipya? ambavo angezalisha je angeviumba sikiliza hii ndio sauti ya muumba naye Mungu akasema dunia na ilete kiumbe kilichuhai kwa namna yake mifugo na kitu kinachotambaa na wanyama wa mwituni kwa namna yake na ikafanyika Naye Mungu akaumba wanyama wa mwituni kwa namna yake na mifugo kwa namna yake na chote kinachotambaa duniani kwa namna yake. Na Mungu akaona kwamba ni vizuri. Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 24 hadi 25. Viumbe hai gani ndivyo vinavyojumuishwa hapa? Mandiko yanasema Ng'ombe nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake Hivi ni kusema kwamba kwenye siku hii hakukuwepo tu na aina zote za viumbe hai kwenye nchi lakini pia vyote vilikuwa vimeainishwa kulingana na aina na vile vile Mungu akaona kuwa ni vizuri. Kama tu kwenye siku zile tano za awali na kwa sauti thawa kwenye siku ya sita Mumba akashurutisha kuzaliwa kwa viumbe hai alivyotamani na vikajitokeza kwenye nchi. Kila kimoja kulingana na aina yake. Wakati Muumba anapotokeleza mamlaka yake hakuna matamshi yake yanayotamkwa bure bilashi na kwa hivyo kwenye siku ya sita kila kiumbe hai ambacho alikuwa amenuia kuumba kikajitokeza wakati ule aliochagua Muumba aliposema dunia na ilete kiumbe kilichohai kwa namna yake nchi ilijawa mara moja na maisha na juu ya ardhi kukaibuka pumzi za aina zote za viumbe hai kwenye jangwa lenye nyasi za kijani ng'ombe wanene wakichezesha mikia yao kuku na kule walijitokeza mmoja baada ya mwingine kondoo waliokuwa wakitoa milio walikusanyika kwa makundi na farasi waliotoa milio wakaanza kurukaruka mara moja nchi pana tambarare yenye utulivu ikajaa uhai kujitokeza kwa mifugo hii mbalimbali mbali kulikuwa mandhari ya kupendeza kwenye nchi ile tambarare iliyotulia na kujitokeza huko kukaleta nguvu zisizo za mipaka wangekuwa wenza wa nchi ile tambarare na wenyeji wakuu wa nchi ile tambarare kila mmoja akitegemea mwingine na vile vile ndivyo pia wangekuwa walezi na walinzi wa ardhi hizi ambazo zingekuwa makao yao ya kudumu na ambazo zingewapa kila kitu walichohitaji chanzo cha ukuzwaji wa milele kwa minajili ya kuepo kwao kwenye siku hiyo hiyo ambayo mifugo hii mbalimbali ilijitokeza kwa tamko la muumba wadudu wengi pia walijitokeza mmoja baada ya mwingine hata ingawaje ndio waliokuwa viumbe hai wadogo zaidi miongoni mwa viumbe vyote Nguvu zao za uhai zilikuwa bado uumbaji wa wa Muumba Na hawakuwasili wakiwa wamechelewa sana Baadhi yao walipigapiga mabawa yao madogo huku wengine wakitambaa polepole pole. Baadhi waliruka juu kwa juu, wengine wakapepesuka. Wengine walichimba wakienda mbele. Huku wengine wakirudi nyuma kwa haraka. Wengine walienda upande upande. Wengine wakaruka juu na chini. Wote walishughulika kwa kujaribu kujitafutia makao. Baadhi walisukumana na kujipata kwenye nyasi baadhi walianza kuyachimba mashimo ardhini baadhi wakapaa hadi kwenye miti wakiwa wamejificha kwenye msitu ingawaje walikuwa wadogo kwa ukubwa hawakuwa radhi kuvumilia mateso ya njaa na baada ya kupata makao yao binafsi walikimbia kutafuta chakula ili kuweza kujilisha. Baadhi yao walipanda juu ya nyasi ili wale ncha zake laini. Baadhi yao walikamata uchafu kwenye vinywa vyao na kuanza kulisha matumbo yao. Wakila kwa bidii na kwa furaha. Kwao hata uchafu ulikuwa mlo wenye ladha. Wengine walikuwa wamejificha misituni. Lakini hawakusita kupumzika. Kwani majimaji ndani ya majani ale ya kijani kolevu cha kumetameta yaliwapa mlo wenye utomvu mwingi. Baada wao kushiba, bado wadudu hawakusita kufanya shughuli zao. Ingawa walikuwa wadogo kwa kimo, walimilikiwa na nishati ya ajabu pamoja na uchangamfu usio na mipaka na kwa viumbe vyote wao ndio walikuwa amilifu zaidi na wenye bidii zaidi hawakuwahi kuwa wazembe na hawakuhusika katika mapumziko yoyote baada ya kushiba bado walifanya kazi na wakafanyiza mili yao bidhi kwa minajili ya siku zao za usoni wakiwa wamejishughulisha na kukimbia hapa na pale kwa minajili ya kesho yao ili waweze kuishi kwa utaratibu waliweza kuimba nyimbo zenye midundo tofauti ili kuhimizana na kusihi kila mmoja wao aendelee na kazi waliweza pia kuongeza furaha Kwenye nyasi, miti na kila nchi ya udongo huku wakifanya kila siku na kila mwaka kuwa wakipekee. wakiwa na lugha zao binafsi na kwa njia zao wenyewe walipitisha taarifa kwa viumbe vyote vilivyokuwa ardini na wakitumia mkondo wao binafsi maalum wa maisha waliweka alama katika viumbe vyote na baadaye wakaacha alama walikuwa na uhusiano wa karibu sana na mchanga nyasi na misitu na walipatia mchanga nguvu na udhabiti vivyo hivyo kwenye nyasi na misitu na wakaweza kuleta ushawishi na salamu za muumba kwa viumbe hai vyote mtazamo wa muumba ulienea kote kote kwenye viumbe vyote ambavyo alikuwa ameumba na wakati huu kwa muda huo macho yake yalitulizia misitu na milima akili yake ikigeuka huku matamshi yake yakitamkwa wazi kwenye misitu mingi na juu ya milima kulionekana aina ya viumbe fulani vilivyokuwa tofauti na vivute vile vilivyokuwa vimekuja hapo awali walikuwa wanyama wa mwitu waliyotamkwa kwa kichwa cha Mungu walikuwa wamepitiliza muda mrefu wa ajabu walitikisa vichwa vyao na kupigapiga mikia yao huku kila mmoja wao akiwa na uhuso wake pekee baadhi yao Walikuwa na manyoya mengi. Baadhi yao walikuwa wamejikinga. Baadhi yao walikuwa na meno ya sumu. Baadhi yao walikuwa wanakenua. Baadhi yao walikuwa na shingo ndefu. Baadhi yao walikuwa na mkia mfupi. Baadhi walikuwa na macho mapana. Baadhi walikuwa na mtazamo wa woga. Baadhi walikuwa wamejinamia ili wale nyasi, baadhi walikuwa na damu midomoni mwao, baadhi walikuwa wakidunda dunda kwa miguu miwili. Baadhi walikuwa wakirukaruka kwa kwa pato nne. Baadhi walikuwa wakiangalia mbele juu ya mti. Baadhi walikuwa wamejilalia tu wakisubiria misituni. Baadhi walikuwa wakitafuta vyumba vya chini kwa chini ili kupumzika. Baadhi walikuwa wakikimbia kimbia na kuonyesha furaha ya kipekee kwenye nchi tambarare. Baadhi walikuwa wakinyatia nyatia kwenye misitu. Baadhi walikuwa wakinguruma. Baadhi walikuwa wakitoa milio mikali. Baadhi walikuwa wakibweka Baadhi walikuwa wakilia. Baadhi walikuwa na sauti nyororo. Baadhi walikuwa na sauti ya kati. Baadhi walikuwa na sauti nzito. Baadhi walikuwa na sauti safi na yenye mdundo wa kimuziki. Baadhi walikuwa wa kuogofya. Na baadhi walikuwa warembo. Na baadhi walikuwa wakitisha. Baadhi walikuwa wakuvutia. Baadhi walikuwa wakutishia. Baadhi walikuwa wasio na hatia ila wachangamfu. Mmoja baada ya mwingine wote walikuja. Tazama namna walivyotembea, kwenye uhuru wasijue chochote kuhusu wenzao waliokuwa kando yao wasitake hata kuchukua muda kutazamana kila mmoja akiwa na maisha fulani waliopewa na Muumba na umwitu wao binafsi na ukatili walionekana kwenye misitu na pia juu ya milima viumbe vya kudharauliwa kati ya vyote na venye kuamrisha kabisa ni nani aliyowafanya kuwa mabingwa wakweli, kweli wa milimani na misituni kutoka muda ambao kuonekana kwao kuliamriwa na Muumba waliweza kuweka madai hayo katika misitu na kuweka madai kwenye milima kwani Muumba alikuwa tayari amepangilia mipaka yao na kaamua upana wa upepo wao Hawa ndio waliokuwa mabwana wa kweli wa milimani na misitu. Na ndio maana walikuwa na umwitu mwingi. Na kwa hivyo wenye dharau waliitwa wanyama wa mwetuni kimsingi kwa sababu kati ya viumbe vyote ndio waliokuwa wasiwezekana wenye unyama na wasiofugwa. Wasingeweza kufugwa. Hivyo basi wasingeweza kulelewa na wasingeishi kwa amani na mapatano na mwanadamu au kufanya kazi kwa niaba ya mwanadamu ni kwa sababu hawakuweza kufugwa hawakuweza kumfanyia kazi mwanadamu ndio maana iliwalazimu kuishi kwa umbali fulani kutoka kwa mwanadamu na wasingeweza kusongelewa na mwanadamu na ilikuwa kwa sababu waliishi umbali fulani kutoka kwa manadamu na wasingeweza kukaribiwa na manadamu, ndipo waliweza kutimiza wajibu wao waliopewa na muumba kuilinda milima na misitu ule umitu wao uliilinda milima na kulinda misitu na ndio uliokuwa ulinzi bora zaidi na wenye hakikisho uwepo wao na utekelezaji wao wakati uo huo huo mtu wao uliendeleza na kuhakikisha usawazisho miongoni mwa viumbe vyote kuwasili kwao kulileta msaada na ukitaji mizizi kwenye milima na misitu kuingia kwao kuliweza kuingiza nguvu na udhabiti zaidi kwenye milima ile mitupu na misitu mitupu Kuanzia hapa kwenda mbele milima na misitu ikawa ni makao yao ya kudumu na wasinge wahi kupoteza maskani yao kwa sababu milima na misitu ilionekana na ikawepo kwa ajili yao na wanyama wa mituni wangetimiza wajibu wao na kufanya kila kitu ambacho wangeweza ili kuilinda kwa hivyo pia wanyama wa mwituni wangeweza kutii kwa makinifu kule kusihiwa na Muumba ili waweze kushikilia eneo lao na kuendelea kutumia asili yao ya kinyama ili kuendeleza usawazisho wa viumbe vyote vilivyoanzishwa na Muumba na kuonyesha waziwazi mamlaka na nguvu za Muumba